Se Dnes si ukončit ten proces, který, který začal jsme začali dvě první neděli a, a dovést ho ke konci. Z Be able to lay hands on you. Pokud pan Pán dovolí, chtěl bych, bych na vás vložit ruce. Vás. Včera tam bylo tisíc lidí. Podíval jsem se na ten zástup a říkal si, jak na ně všechny položím ruce. Když všechny zavolám dopředu, natlačí se tady jako sardinky. Ale Duch Svatý je někdy vtipný. Víte, vědě, co, co mi řekl? Nevolej je dopředu. Řekni jim, aby stáli u židlí. A ty tam prostě běhej mezi těmi židlami. Tak jsem to udělal. Jen jsem běhal kolem těch židlí. Češi na mě všichni koukali. This guy is crazy. Ten chlap je, je blázen. Haleluja, ano, jsem. Jsem. Yes, Haleluja. Víte, rád se dotýkám lidí. Rád jim předávám něco od Pána. Když jsem v Koreji, moje zhromáždění běžně končí tak kolem jedné ráno. Lidé stojí ve frontě až k východu modlíme se a modlíme a modlíme. Miluji především mladé lidi, protože si uvědomují, že se ten chlap bude modlit dlouho. Zajdeme si na pizzu a vrátíme se. A pořád tady bude. Když se za ně modlím, cítím kolem nich pizzu. Ptám se jich, přinesl jsi mi kousek? No? Ne? Ve jménu Ježíše. Ježíše. Přinesl jsi mi kousek? Haleluja! Ve jménu Ježíše. Amen? Pojďme dále. Ve 139 šalmu 17. verši. Dívali jsme se na tento verš poslední tři, tři neděle. Podívejme se na, na 17. verš. Jak vzácné jsou, jsou mi tvé myšlenky, Bože, jak, jak obrovský je, je jejich součet. Je zde zále, jak dělá, napsáno, jak vzácné jsou mi tvé myšlenky, Bože. Něco jsem tady objevil. Žalmista tady něco objevil, že Bůh o něm přemýšlí. Je to úžasné? Když si uvědomíš, že Bůh na tebe opravdu myslí, to přemýšlení zde neznamená, že mu jen proběhla hlavou myšlenka. Myš, pře mu ale zde použité slovo, slovo, slovo přemýšlení slovo zahrnuje také uh, plánování. Bůh je zapojen do nespitného procesu, proces, který tě má, k má dovést k dokonalosti. V jeho myšlenkách má ke mně jen dobrotu. Haleluja. Má ke mně jen dobrotu. Má ke mně, mně laskavost. Když si z Boha uděláš nepřítele, Zvlášť když jsi věřící. No, musí být to být docela měřle. fajn. Protože tam ani nezačne. Bo on tam he bad about you. A, Pak tobě nezačne mýšlec mýšlec o tobě nezačne přemýšlet špatně. Nezačne o tobě přemýšlet špatně. Mýšlec jeho myšlenkový proces je takový, že ten člověk musí být úspěšný. Když máma porodí své dítě, podívej se na to dítě. To dítě bude skvělým hudebníkem, skvělým lékařem. Oh, Nikdy oh, ne... nepotkáš mamu, která porodí dítě a řekne, to dítě Bože, co z něj bude. Když Bůh vytvořil tvou duchovní DNA, už měl plán, abys byl úspěšný. He ten plán pro tebe byl ideální. Nikdy neměl v plánu, aby spadl. A ve verši výše v 16 je napsáno, že již plánoval všechno, všechny dny tvého života. Byly zapsány ve tvé knize. With your name in heaven, that's already completed. Představte sobě, si, že v nebi, v nebi je kniha s tvým jménem a je již dokončena. Ně, Nikdo neví, kolik má stran. Zda je tam 100 nebo 200 strán. Pastor Jakob má pravděpodobně tisíc strán. Možná tam má různé sekce. Je tedy napsáno, že už je dokončena ta kniha o tobě. Pokud jde o Boha, pro tebe i pro mne to znamená budoucnost. Tak. Podívejte no, se oh, takto, to, ale pro Boha je to minulost. Je to minulost. Už se to stalo. Protože on nežije v minulosti. On je v přítomnosti a budoucnosti. Pro nás je to naše budoucnost. David. Jsi uvědomil, že Bůh ví, jak dlouho bude žít. Jestli se ty a já naučíme takhle myslet, uvědomíme si jednu věc. Bůh již rozhodl o délce mých dnů. Rakovina nade mnou nemá moc. Nějaké nehody nade mnou nemají moc. Protože je to Bůh, kdo rozhoduje o délce mého života. O té délce nerozhodují jakékoliv okolnosti. Pak bys žil jinak. Tvůj postoj by byl jiný. Nezastavil by se za neřekl, o oh, ne, ta věc, tady asi umřu. Ta věc vůbec nerozhoduje. Ona nerozhoduje. Bůh rozhoduje. Haleluja! Ta kniha v nebi rozhoduje. Ta kniha je v jeho přítomnosti. Maluje to zde skvělý obrázek. A bit a bit Dnes půjdeme k něčemu jinému a hlubšímu. V žalmu 90, 90 v druhém verši v máme napisane, je napsáno, My se hory zrodily, než vznikl svět a země od věku na věky, věky síty Bože. Jeste je zde napsáno, že Bůh byl místem příbytku pro všechny generace ještě předtím, než byly stvořeny hory. Vzpomínáte si, o čem jsme mluvili v prvním týdnu? Bůh řekl Jeremiášovi, než jsem tě sformoval, znal jsem tě. Než jsem tě povolal a oddělil jako proroka, už jsem tě znal. Už tam byl duchovní vztah mezi Jeremiášem, než se stal fyzickou osobou. Ještě než ho vložil do na jeho matky, Bůh řekl, že ho znal. Bůh říká, už jsem tě povolal jako proroka, než jsi šel do školy. Než jsi se naučil abecedu. Duchovní DNA, DNA tvojego, pro tvůj projekt projektu, byla dána Bohem. DNA parents, fyzická, fyzická DNA pochází od tvých ale, ale ta duchovní, duchovní DNA tého pro projektu, tvé povahy, projektu, charakteru, charakteru, to vše pochází to od Boha. Vše, tento I verš to ten, zdůraznuje, to že bylo nějaké místo, byl kde byl Bůh. Bylo tam, tam místo měškania, příbytku, než se zrodily hory. byly zrodzi, když se objevila příroda, duchovní věci již měly své místo. Je to zde ukázáno, že pocházíme z Ducha Božího. Hallelujah. A to je to, k čemu se vracíme. Možná žijeme v přirozeném fyzickém životě 80, 90 let, ale v duchovním životě je to od toho začátku po věčnost. Haleluja. A proto, proto bychom se ani my neměli zaměstnávat a zabývat naším fyzickým životem. Protože je to jen část cesty. To není účel cesty. To není konec cesty. Haleluja! Konec cesty je návrat k našemu Otci. Haleluja! Amen! Bible říká, že tam už nebudou slzy. Nebudou tam žádné starosti, bolest. Nevím, Nevím v jaké rodině, rodině jsi bovales. vyrůstal, jaké máš manželství, ale je těžké, aby někdo, kdo má perfektní manželství i rodinu, řekl, Pověděl to? O, no, už, oh, už nebude, nebude bolest. Ode dneška, když, když si mě vezmeš, mě, už, nebudeš mě. už nebudeš plakat. Halo? Tam bude ještě více slz. Já si legraci? No more tears? Už nebudou slzy? Zavolejte za mé manželce. Give a call to my Zavolejte mi mamince. Je v nebi. Nikdo to nemůže říct si. I v nejdokonalejší rodině jsou slzy a bolest. Ale Bůh říká, když se vrátíš ke Mně, už nebudeš plakat. Nebude bolest. Nebude bolest. Nebudou žádné starosti. Protože se zvrátil dělo, k tomu, tě kdo tě stvořilo. stvořil. Hallelujah. Halleluja. Proto když rosteš jako křesťan, čím déle jsi křesťan, máš takovou touhu, máš takové přání, abys byl už s ním. Aby jsi byl no, s ním. Nechápu, Víte, nechápu křesťany. Mají 90, 95 let. Já tady ještě chci být. Proč? K čemu? Proč? Cesta do kostela ti trvá hodinu. Proč? Proč? Tam v nebi bude budeš běhnal. běhat. Haleluja. Amen. Amen. No nemáme, nemáme strach ze smrti. No fear, no fear. Žádný strach ní. Proč? Protože pro nás. Otevřeš dveře a přijdeš do přítomnosti svého otce. Žádný strach. Haleluja. Amen. Nádherný obraz. Proto také v Efeským 2. kapitole Pavel vyjadřuje myšlenku, že sedíme na nebeských místech. V šestém verši Efeským 2. je napsáno... 2 napisane, že, že sedíme to, na nebeských místech v Kristu. Kristu. Uvádí tady, m, m, že jsi tam. tam. Jsi tam, tam, kde se rozhoduje. Tvořený. Kde jsou tvořeny ty exploze. Kde jsou tvé duchovní zásoby. Je Musíš se naučit žít s, s tou perspektivou. Protože když žijíš s touto perspektivou, tak ta perspektiva tady tě neovlivňuje. Aleluja. Neovlivňuje tě. Dejme dohromady takovou další vrstvu o Žalmu 90, který mluví o místě pobytu. Ve skutcích Apoštolů 1. kapitole verši 20, 20, 20, 20, 20. je napsáno, neboť je psáno v knize Žalmů, jeho živá, je obydlí, vpusta, ať spustne, ať není nikoho, měj, kdo by v něm bydlel. A, a jinde je psáno jeho mít pověření, mít ať převezme jiný. Je zde napsáno, it's quoting, it's quoting je zde citována kniha Šalmu. Let his place Jeho, obydlí, Jeho obydlí, ať spustne. Jeho obydlí, ať spustne. Ať není nikoho, kdo by v něm bydlel. Jeho pověření, ať převezme jiný. O kom je tady řeč? Je zde řeč o Jídáši Iškariotském. Jídáš byl jedním z Ježíšových učedníků. A podle tohoto verše, podívejte se pozorně, protože je to hluboká věc. Říká nám to, že než se Jídáš Iskariotský narodil, Bůh již rozhodl o jeho pověření, že bude jedním z učedníků. Odkud to víme? Protože je napsáno ve Skutcích 1.20 Jeho pověření, ať převezme jiný. Vzal někdo jeho pověření? No tak. Ano. Učeníci se spolu sešli, losovali a vybrali Matěje. Nahradili Jidáše Matějem. Jidáš je navždy pryč. Podívejte se, co je zde napsáno. Nenechte si to ujít, podívejte se na to. Jeho příbytek, obydlí, ať spustne. Zachyťte to, protože je to silné. Zachyťte to, protože je to opravdu silné. Jeho obydlí, příbytek, ať spustne. Co nám říká tento verš? Že podle žalmu 90, že předtím, než jsme se stali fyzickými bytostmi, v duchovním světě byl nějaký příbytek pro nás určen v Bohu. Ten příbytek je určen právě pro tebe. Jen pro tebe. Nikdo jiný ho nemůže vzít. Když se ztratil, to místo bylo opuštěné. Nikdo nemůže zaplnit to jeho místo. No, Zachyťte to. to. Je to opravdu mocné. Říká nám to, že je pro nás místo v Bohu. Teď se podívejme do Nového zákona, kde Ježíš říkal, jdu, abych vám připravil místo. Vidíte to spojení tady? Ale, to je Ale jaký je v tom rozdíl? Toto místo to zde tutaj, to je tvé původní. To to, je to tam, kde jsi, jsi měl ten začátek v Bohu. A Jezus Ježíš mluví o, o čem? Ježíš, Ježíš mluví o... o tom, Now, že, teraz, že teď Protože Tento jsi dokončil svůj úkol, jsi mou nevěstou, nejsi jen příbytek, nejsi jen místo pro duchovní bytost, ale, teda, pro vzniknul, ale teď, když jsi nevěsta, dokončil jsi svůj úkol. Já. Připravím ještě jedno, jedno místo, místo pro tebe. Místo place, jedno místo to je place, to místo, to, to, to místo kde místo jsi s otcem. One place, ale, to ale to druhé místo je místo, to místo, místo, místo autority se mnou. Haleluja. Haleluja. Haleluja. Mám dvě Víte, dvě mám dvě dcery. Jedna je, Jedna je hudebnice, bydlí v Nashville, v Tennessee. Hrá na, hraje, a hraje na pět, pět hudebních nástrojů, píše písně, pracuje pro hudební společnost. Má druhá dcera? Chce být takovým právníkem v oblasti lidských práv. Dívám se na ně. A dokud byli maličké, říkal jsem jim, nasledujte své sny vize. Bez ohledu na to, čím se stanou, bez ohledu na to, co budou dělat, najdou takové místo důležité pro svůj život. Ale v mém srdci Still my little daughter. Ona je, čo, je to stále to tady, ta malá dcera. dcera. The old one is no, Starší má 25 let. Pokaždé, když ji volám, dvě, mám dvě otázky. Jedla si? Dva, chcí? Chcí? Chceš, Chceš peníze? Už nemám žádné další otázky. Máš mnáš plný mnáš žaludek? žaludek? Okay? Na účtu je všechno v pořádku? Tak je to super. Žona mi mluví, Manželka mi říká, jsi tady říká tady? už jsi mluvil tady? s dcerkami? Yeah. Ano. Jak, důle, Jak dlouho jsi s nimi mluvil? Minute. Minutu. Yeah. A Skoncela. konec. Bye, bye. Miluji tě. tě, ahoj. Manželka kodinu, mluví hodinu, tři, dvě, dvě, dvě, dvě, tři, vám, čtyři. Tři, nejprve tři. se smějí, pak na sebe křičí, pak pláčou. See, a place, a space. To, tam, tam je, je to města. místo. Ono, ono se nemění. Nemění nezměná se. se. Protože s otcem u otce se to nemění. Nemění se. On má takové místo, místo pro tebe. Speciální místo ve svém srdci, srdci pro tebe. Svoje ve své podstatě pro tebe. Ale v Ježíši, Ježíši je místo měství, vlády, uh, autority pro tebe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. S, ojsem, s Otcem to jest je to tvoje, tvoje bytí. Jsi s ním, s Ježíšem, je to tvůj podíl v šíření jeho jména až do končin země. Haleluja, do toho jsme zapojeni. Jidáš ztratil toto místo. Ztratil ten příbitek. přišel o úřad. Nikdo nemůže udělat, aby jsi přišel o úřad, jen ty sám. Židům 11. kapitola, verš 24. Nemusíme to číst, přečtěte si to. Židům 11.24, je tam napsáno, že když Mojžíš vyrostl ve víře, odeřel nazývat se synem Faraonovi dcery. Víte, žil v paláci, měl nejlepší život. Nejlepší vzdělání. Ale Bible tady říká, že se mu něco stalo. Něco v něm bylo aktivováno, zapnuto. Ta víra, která měla v něm počátek, ho přiměla odmítnout přepych Egypta. To, co tady vidíme, že když na tebe sestoupí Duch Svatý, jsou dvě věci, které Pán udělá, že uděláš. Udělá. Jedna z nich je, že se budeš soustředit na své bytí. Já jsem Boží, boží syn. syn, jsem Boží dcera. Není to něco, co dělám, ale něco, co jsem. Moje bytí je taková věc, že s ním chci trávit čas. Neuctívám ho jen v neděli, ale po všechny dny. Neděkuji mu jen někdy, ale pokaždé, když nás mám nás příležitost. Protože na jednu stranu je to bytí, ale na druhou je to úkol, který je v tobě. Nepřišel jsem sem, sem náhodou. Nejsem nějaký omyl. Je úkol a Boží plán s mým životem. Je něco, k čemu jsem povolán. V Biblii je zobrazen určitý obraz. Matouš, 25. kapitola. Je to dlouhé, nebudeme to číst. Ale od, ale od 14. verše až do 28. 28. je to dlouhý fragment, vlastně až do 36. Podívejme se jen na první řádek. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět řiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností. Každému podle jeho schopností. Vidíte? Podle jeho schopností Bůh neočekává, že Martin bude žít můj život nebo moji službu. Ani neočekává, že já budu dělat jeho službu. Podle velikosti naší služby nebo lépe řečeno, podle odlišnosti naší služby, podle rozmanitosti našich služeb, nám Bůh dává ty talenty. Ty talenty jsou tu, aby naplnili tuto službu. Znamená to, že zdroje, které potřebuješ, ty schopnosti, ty dary, obdarování, jsou všechny již obsaženy v tom, co ti Bůh dal. Svět, vzdělávací systém, ti to pomůže jen zlepšit. Pomože, či to trochu vyleštit, trochu předefinovat. Ale ty základy proto pocházejí od Boha. Píše se zde, že nějaký muž odjížděl a jednomu dal pět, dva a jeden talent. Říká jděte a používejte je. V je napsáno, že se vrací po dlouhé době. Vrací se, je napsáno, že ten, kdo měl pět, udělal deset. Ten, co měl dva, čtyři, ale ten, co měl jeden, nepoužil to, co měl. Víte, je tu pár věcí, které můžeme pochopit, když jde o Boží království. Království nebeské to be Chce, abychom ty a já byli produktivními lidmi. Nechce, abychom nic nedělali. V nebi není apatie. Pokud si myslíš, že myslí, rychle běžíš, tak to jsi ještě, ještě, ještě nebyl v nebi. Jen Mám doufám, toho že málo kdo v nebi jezdí jako pastor Jakub. Jak Jakub. Haleluja. Amen. On potřebuje letadlo, potřebuje ne, ne auto. Napravde, Protože ten chlap nemá strach. Ale ti, kteří sedí vedle něho, říkají jen jednu nebo druhou věc. Ježíši, pomoz mi, nebo Ježíši, vracím se domů. Haleluja. Takže jeden z nich pohřbil tento talent. A ve 24. verši Říká, pane, poznal jsem tě, že jsi, jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a zbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se. Proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Dívejte se, co dělá pán. Vzal ten jeden talent, který měl, vzal mu to, co měl a uvrhl ho do tmy. Víte, že je zde řeč o, o tobě a o mně. Že Bůh od nás očekává, že budeme muži a ženami, o kterých se ví, že dávají a nic si nenechají. Pamatuju si, když jsem byl mladý katolický chlapec. Vyrostl jsem v katolickém domě a maminka mě vodila do kostela. Ne dva dny v týdnu, ne tři dny v týdnu, ale každý den. Od malička, protože moje matka byla tak oddaná, bylo mi sedm, jdu do kostela s mámou a ministranti se neukázali. Kněz se tak rozhlíží a ptá se, může mi někdo pomoci? Byl to malý kostel. Moje maminka přihlásila se. Tenhle tady, je v církvi od sedmi let. Téměř každý den. Ví všechno, co tam děláš. Protože se vrací domů a hraje si takovou hru, zvoní těmi zvonečky. Kněz říká, že musí mít do sakristie a převleknout se. Všechna ta roucha byla tak velká. Musel, musel jsem si najít jedno, nás, kde jsem si zahrnul rukávy. Tak nějak jsem v tom vyšel. V, a stal jsem se ministrantem. Vzpomínám si jednoho dne, už jsem byl trochu starší. Možná mi bylo jedenáct, tak nějak. Byla sbírka. Mají tam v tom kostele, kde jsem byl takovou hůl. Na konci takovou nádobu. A s tou holí jsem chodil k lidem. Někteří lidé se dávají uprostřed, aby ta k ním nedosáhla, protože nechtějí nic dát. Byl jsem opravdu skvělý ministrant. Jeden bratr mi řekl, můžeš pomoct nestu sbírku? Nedělám si legraci. Měl jsem 11 let. Začal jsem to nosit. Dívám se. Proč je to tak těžké? Potom jdu. Kněz přichází. Říkám, otče, proč je to tak těžké? Kněz říká, otevři to. Otvírám. Podívej se tam. Nikdo nedává bankovky, každý dává mince. Proto je to tak těžké. Podíval jsem se na kněze a říkám, mlakomci, ať nám Bůh pomůže. Ve jménu Ježíše. Víte, jako mladý chlapec, v mé mysli jsem přemýšlel takto. Lidé nerozumí, že to, co dají, je to, co se jim vrátí. No tak. Co zaseješ, to dostaneš. To, co předáš, to je to, co zdědíš. Víte, jeden z největších výrobců nápojů je Coca-Cola. Před dvěmi roky Coca-Cola investovala pouze v reklamě více než 800 milionů dolarů. Na propagaci jedné láhve coca -Cola. Proč? Protože chcou vydělat miliardy, miliardy, miliardy. Lidé neradí mluví o penězích. Víte, co je napsáno v Biblii? Kde jsou peníze, tam je tvoje srdce. Když se Bůh dívá na tvé srdce, dívá se také do tvé peněženky. Chceme-li být požehnání, je napsáno v tomto verši. Ježíš vysvětluje tento verš. V 25.31 říká, až přijde syn člověka, oddělí ovce od kozlu. Od bude skupina, která zdědí království nebeské, ale bude také skupina, která bude odmítnuta. Ježíš to zjednodušuje v 35. verši. Nebuď jsem hladověl mě, a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jist. jste mi pít. Byl, byl jsem na cestách mě, a ujali jste mě. se mne. Byl jsem nahý a, a oblekli jste mě. Byl, byl hory, jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. O čem je tady řeč? Je zde zmíněna ta druhá část. Ta první část je tvůj příbytek, kde už jsi existoval s Bohem před svou existencí. Ale ta druhá část, kde se nyní staneš Božíma rukama jeho očima, jeho nohama, božím srdcem, boží myslí, kde celé tvé bytí je nyní zapojeno do toho, aby se stal prodloužením živého Boha. Haleluja! Je důležité, abyste to viděli. Přišli jsme odtud, ale teď jsme proměněni, abychom byli jako Bůh. Haleluja! Jak se staneme jako Bůh? Staneme se požehnáním jeden pro druhého. Amen! Staneme se příkladem dávání. Asi před třemi týdny jsem dostal e-mail od jednoho bratra, který se mnou spolupracuje v Polsku. Pastor Arek. Napsal nám ohledně té situace na Ukrajině. Měli jsme, partnery, Měli jsme partnery po celém všetě. světě. Poslal jsem jim SMS. Řekl jsem, poslouchejte, je tady situace na Ukrajině a pastor Arek má tady takový základ. Udělejme něco. Bylo to úžasné, protože během dvou týdnů jsme vybrali kolem 30 tisíc dolarů pro Ukrajinu. Jeden z pastorů říká, poslal jsem peníze, ale kde je ta Ukrajina? Ani nevěděl. Chlaba ani nevěděl. Je to země? Nějaké město? Ne, je to země, říkáme. Putina znáš? Ano, ano, toho znám. Přišly peníze. Ale to, co mě opravdu zaujalo, někdo, kdo na mě opravdu zapůsobil, byl pastor, žije na Sri Lance. Dnes je Sri Lanka v hospodářské krizi. Za poslední rok se tam objevila velmi těžká krize. Musí se postavit do fronty na nákup jídla. Dvě hodiny nakupují jídlo. Hodiny na nákup paliva. Hodiny jim trvá nákup základních věcí. Volá mi a říká, já chci dát pro mě. Pro mě. Říkám, ne, ne, ne, ne. Protože ty máš větší problémy. Ty máš obrovské problémy člověče. Víte, co mi řekl? Jak, Jak bych mohl nedat, když je, je příležitost být tím prodloužením Boha? Boha. Byl Já jsem tím překvapen. Říkám mu, pastore, jsi pravý muž Boží. Hallelujah! si pravý muž Boží. Před dvěma dny poslal peníze, které půjdou k lidem, které pravděpodobně nikdy nepotká. Na tom nezáleží. Na tom nezáleží. Proč? Protože jsme Božíma rukama. Jsme oči a srdcem Boha. Haleluja! Když je příležitost, dáme. Co se stane? Příště Bůh dá další příležitost. A další příležitost. Ještě jednu. Proč? Protože tam, kde zase ješ, vrátí se ti to. Používaj své talenty a oni se vrátí k tobě. Používaj svá obdarování a vrátí se k tobě. Haleluja! Nejde jen o peníze. Je to cokoliv, co ti Bůh dal. Vezmeš si to a dáš to jemu. Víte, narodil jsem se v domě řidiče kamionu. Můj táta byl řidič kamionu. Byl čas, kdy jsem chodil do kostela jako mladý chlapec a měl jsem peníze jen na lístek na autobus. Vzpomínám si jednoho dne, neměl jsem žádné peníze a ten kazatel byl úžasný. And I there. vzpomínám si, tím, jak tím, jsem tam seděl a řekl a jsem Duchu, duchu Svatému, I don't have much. nemám I moc. I the Holy me, a vzpomínám tím si, si tím jak mi Duch Svatý řekl, mě. ne, pořád máš to nejlepší. Co, co nejlepší. Říkám, co je to nejlepší? Vzpomínám, I vzpomínám si, mě tím, mě jak mi řekl, nechci tvé peníze, chci tvůj život. Vzal jsem ten svůj život, chytil do ruky a když byla doba sbírky, přišel jsem a řekl, pane, toto je můj život, vezmi si ho, vezmi si ho, proto tu teď stojím před vámi. Protože to největší, co můžeš dát, je tvůj život. Chceme teď mluvit, jak se vyrovnáváme, jak se sladíme s touto duchovní DNA. Protože když si budeme schopni se sladit s tou duchovní DNA, to, co se stane, je, že získáme takovou kapacitu, kde nebude strach, žádné obavy, žádné problémy. Protože když se podíváš na svou duchovní DNA, kde sedíš na nebeských místech, a tam jsou všechny zdroje, všechny zdroje jsou tam. Jak, Jak zůstat to spojen s tou DNA? Za prvé, tvá DNA musí být změněna Duchem Svatým a Slovem Božím. Dna. Mluvili jsme o tom už minulý týden, o somatikos. O Kdy, kdy duch, duch svatý musí do tebe vstoupit ve větší míře. míře. Lidé ničemu nerozumějí, protože říkají, ale já už mám ducha, ducha svatého. Ano, máš. Víš, co máš? Máš osobu ducha svatého, ale nemáš moc ducha svatého. To je rozdíl, protože Bůh ti nedá polovinu Ducha Svatého. Není to nějaké miminko Duch Svatý, ale dá ti osobu Ducha Svatého. Ale ne moc Ducha Svatého. Do té míry, do jaké jsi poslušný osobě Ducha Svatého, ta, ta moc začíná, začíná růst. Zrátkač. Vidíte to? Někteří říkají, já už mám všechno, ale kde je ta moc? Pokud máš všechno, tak by tam ta moc měla být také. Nemocní musí být zdraví a mrtví vstát z mrtvých. Takže vám dává osobu, ale rozvíjí úroveň té přítomnosti a toto zvětšuje tu moc. V 1 Samuelově, 10. kapitole, 6. verši, je napsáno, že když Duch Svatý se stoupil na Saula, Změnil se. Tak co musíme ty a já dělat? Musíme dovolit více Ducha Svatého. Dovolit mu, aby přišel. Víte, jak poznat, že více přichází? Víte, jak to víte? Protože tě nic nezajímá. Nezajímá tě, jak důstojně vypadáš. Když David přinesl archu úmluvy do Jeruzaléma, splekl za sebe všechno oblečení. Bylo mu jedno, jak vypadal. Protože čím méně důstojně vypadáme, tím více této slávy můžeme nést. Když přichází Duch Svatý, proměňuje nás. Slovo Boží nás proměňuje. Slovo Boží je jako zrcadlo. Pokaždé, když se do něj podíváš, říká ti, kterou část nyní potřebuji změnit. Připomíná ti znovu tě narovná. Tak zaprvé vidíme, aby se naše DNA změnila, musíme dovolit, aby dílo Ducha Svatého a Božího slova vzrostlo. Za druhé, naše mysl potřebuje být obnovena. Musí se změnit z perspektivy zemské na nebeskou. Ta, ta změna musí nastat. V Římanům 12, druhém v 12 verši je napsáno, proměňujte se obnovou své mysli. Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ta tři slova, Dobré, milé a dokonalé. Ale tím klíčem je to slovo rozpoznat. Když se změní tvoje mysl, jedna z věcí, kterou si uvědomíš, je to, co je dokonalé, přijato Bohem v jiném překladu co Bůh co od Bůh tebe přijímá. Od, od jsi schopen jsi rozeznat to a oddělit od to, co, co chce, od Bůh. chce Bůh, protože Bůh tvoje mysl měne. se proměňuje. Tvá mysl je obnovena. Věci, které byly dříve pro tebe důležité, dnes pro tebe nejsou důležité. Kdy věci, které měly přednost, dnes už nemají přednost. Protože teď ti záleží na jiných věcech. Bible také mluví o té perfektní, dokonalé vůli Boží. Znamená to, že tvůj život je teď životem zralosti. Čili jedna z věcí, pokud chceš být spojen s tou duchovní DNA, nepoužívej své logické myšlení. Nespolehej na svůj rozum. Ale spoléhej na svou duchovní mysl. Co říká Bůh? Bůh? Bůh říká, obvykle, na první pohled, že to nemá smysl. Není to logické. Podle výkladu světa to není správné. Tato situace je nemožná. Vzpomínám si, jak jsme se jednou modlili za starého muže v nemocnici. Pravděpodobně mu bylo přes 80 let. Umíral, doslova umíral. Nevěděli jsme, jak mu říct o Ježíši. Jeden z členů, vzpomínám si, byl to jeho dědeček, zkoušel s ním komunikovat na jeho úrovni. A druhý den ráno slyším svědectví, že tu stejnou noc jeho dědeček řekl vnukovi, nevím, co se včera stalo, byl to nějaký muž na kříži, Napůl oblečený a stál přede mnou. Vím, že je to Ježíš. My, wow. Opravdu jsme toho moc neudělali. Ale Bůh se ukázal. Bůh se ukázal. Bůh se ukázal. Naše, naše malá, malá výšek, snaha, výšek, taková výšek, minimální výšek, snaha, způsobila maximální, maximální návrat Boha. Haleluja! Logicky tomu nemusíme rozumět. Díváš se a říkáš, jak to může být možné? Jak zaplatím tento účet? Jak si to můžu dovolit? Můj Bůh. Můj bůh, bůh stačí podle jeho bohatství ve slávě. Haleluja! Musí se změnit tvoje mysl. Musí se změnit. Musí se změnit. Za druhé, Rezonance s Duchem Svatým. Jan 14:6 říká, Fourteen, napisane, že Duch Svatý vás napisane, všemu naučí. Duch Svatý vám všechno připomene. Jana 14, Okay, Připomene vám, vám vše, co, při co máte v paměti. Ale je jedna klíčová věc, kterou tady říká, že všechno, co jsem vám řekl, to slovo řekl jsem, to je slovo Lego. Když si vzpomeneš na slovo Lego, co znamená? Takový kousek po kousku. Duch Svatý ti nedá všechno najednou. Ale co udělá? Kousek? Další kousek? Ještě jeden? A po chvíli? Vidíš, no, to už je budova. Oh, this is something I realize. Je tu oh, něco, wow, čeho jsi nejsem vědom. Bude kousek za kouskem, naším úkolem tvým i mým, je mít s ním tuto rezonanci, abychom začali chápat, co je tím kouskem. Soustředit se, pracovat na té jedné je věci. Ještě jedna, rzecz, kterou Ještě jedna tady tady věc, kterou tady říká Jan 16, Jan 16, verš 13. Je napsáno, že když Duch Svatý přijde, nebude mluvit sám ze se sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Nebude mluvit sám se sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Mou otázkou je, ke komu mluví a od koho slyší neslyší ode mě. Určitě to neposlouchá ze světa. Modlím se za něco. Věřím Bohu. A Bible říká, že řekne jen to, co uslyší. Tak teď mám takový obrázek. Říkám, pane, Mám jet do Polska? Nebo bych měl jít na pláž na Floridu? Pěkná pláž, pane, haleluja! Duch Svatý jde a připomene ti rozhovor s kým? S otcem, s Synem a s duchem. Měli bychom poslat toho klauna do Polska? Ani nevíme, jestli má do síly. A mluví? Dobře, posíláme ho. Tak se Duch Svatý ke mně vrací? A říká ano. Je šílenec v Polsku. Musíš jet a pracovat s ním. Ten rozhovor, otec, syn a duch svatý, uslyší to od nich a řekne to mě. Tak se teď za něco modlíš? Bože, chci uzdravení. Tak se vrací. Otec říká, my promises never change. Moje, Moje zaslíbení se nikdy nemění. Ježíš říká, co je to za nemoc? Rakovina. Vidíš ty hřeby tady? To je ta rakovina. Duch svatý říká, dokonáno jest. Vrací se. Neboj se. Je hotovo, dokonáno. To Toto přesvědčení a to potvrzení se stane tam. Ne tady. Ta moc je odtud. Ne tady. No tak. Chci, abyste to pochopili, protože je to důležité. Pokud si uvědomíte, Ježíš už zemřel. Otec už poslal. A duch tě brzy uzdraví. Tak co mám dělat? Jen přijímat. Přijímat. Haleluja jen přijímat. Nemusím křičet. Kde jsi, Kde jsi, Bože? Kde jsi, Bože? Musím jen přijímat. Přijímat. Přijímat. Když vím, vím, že se už to stalo, pak je ta rezonance souhra. Víš, mám ještě dvě řecká slova. Jak funguje ta rezonance? Skutky apoštolu 18.5, velmi rychle. Skutky apoštolu 18.5 je napsáno. Pavel se věnoval zcela kázání. V anglické verzi je, že Pavel byl řízen duchem. Byl povízen duchem, aby svědčil. I u nás v jiné verzi je takový výraz, že Pavel byl tlačen v duchu a svědčil Židům. To slovo tlačen v řečtině je slovo suneko. Suneko znamená tlačení, tlačení, jako by v takovém vyměřeném prostoru. Když tě Duch Svatý začne tlačit, kde už není jiná možnost, jediné, co můžeš udělat, prostě ustoupit. Ustupuješ. Už není ani B, ani C. Pavel tady nemohl nikam jít. Nemohl dělat nic jiného. Ale jen tuto jednu věc. Vzpomínám si jednou, byl jsem v církvi, když jsem obdržel prorocké slovo. Kázal jsem tu neděli, církev měla asi 500 členů. Sedl jsem si vzadu, byl jsem ve druhé řadě od konce. A prorocké slovo, které jsem dostal, bylo velmi silné. Nebylo to slovo ve smyslu miluji tě, jsi super. Bylo to takové určité slovo. Pamatuj si, jak jsem tam takhle stál. A říkám, pane, ne, neřeknu to slovo. Stojím tam. Neřeknu vám podrobnosti, ale to slovo se týkalo někoho jiného. Bůh chce, abych předal to slovo té jedné osobě. Myslím, že moje žena seděla po mé levici, vedle ní byla dvě prázdná místa. Říkám Duchu Svatému, pokud si skutečně přesvědčen, že mám říct to konkrétní slovo té konkrétní ženě, o které vím, že pracuje v dětských školkách, přesuní a přivedí tady vedle mě. Mezitím, zavřu svoje oči a budu tě uctívat. Ale když otevřu oči a ona tady bude, tak ji předám to slovo. Žádný problém. Uctívám a uprostřed. Sláva pánu, nemusím předat to slovo. Je to tak těžká práce, pane. Pane, chci Páně, být přítelem lidí. Mluví. Nechci, nechci chodit, chodit po světě však, a dělat si nepřátele takovými úkoly. Takže mluví. uctívám, Mluvím. otevřu oči, a ta, oči mluví, a, ta mluví, a ta žena stojí vedle mě. Netleskal jsem. Ne, ne, ne, ne. Nebyla Vojímavý. možnost. Ptám se jí, proč jsi tady přišla? Říká, byla jsem tam s dětmi a pán mi řekl, že tady mám přijít. Pán ji řekl, aby jsem přišla. Tak no, proč jsi, pane, pane, nedal to dal slovo? slovo. Ducha, řekl jsem duchu. Nebojde, Když to duchu. Kdyby jsi ji řekl, aby jsem přišla, tak jsi mohl říct si to slovo. Ano. Tak. Ona je tam ve školce, nebe se otevírá. Marto, Marto! Je konec. Ale ona stojí vedle mě. Ani napravo, ani nalevo. Musím předat to slovo. slovo. Je Jestli to vlastně suneko. To Musíš na to odpovědět. Na to, na to suneko. Další slovo, rychle. Marek 1.12. A hned ho duch vyvedl na poušť. To slovo vyvedl, zave, zavezl. Je slovo ekbalo. Ekbalo znamená. Podívejte se na anglické slovo. Je zde použito slovo řídil ho. Víte, dnes ráno jsem přišel do církve, pastor David mě vyzvedl, přijelo jeho auto, sedl jsem si na sedadlo spolujezdce, neměl jsem kontrolu nad volantem, nad směrem, kterým auto jede. Ale on mě řídil, zavezl do církve. Neměl jsem žádné reproduktory. Neměl jsem ponětí, kam jede. Podobně duch řídil, vedl Ježíše. Řídil Ježíše. Před pár dny jsem se vrátil do hotelu. Byl jsem vyčerpaný. Byl jsem unavený. Přišel jsem a řekl oka, teď si pospím šest hodin. Dobře se vyspím. V jednu hodinu ráno moje oči. Nevím, co se děje. Nespím. Znovu, Znovu přiču, jsem se převalil přiču, a snažím se usnout. Může otevřu může oči. Dvě hodiny ráno. Říkám, co se co děje? Něco se, co děje? Je, co se co tam ve mě zrodilo. Něco je špatně. Něco není v pořádku. Čekal jsem ještě chvíli, nevím, možná hodinu déle, a najednou jsem dostal SMS. Někdo pláče a bojuje s dýcháním, má problémy s dýcháním. Okamžitě volám, říkám, uklidni se, uklidni se, uvolni se. Sedí si do auta, Dík k doktorovi, budeš v pořádku, Napíj se trochu vody, ta osoba jela k lékaři, napsali jí tam nějaké léky, tato osoba se vrátila, cítila se lépe a napsala mi. Teď sleduji televizi. Hallelujah. Halleluja. Víte, spal jsem. Nevěděl jsem, že se to stane. Ta osoba opravdu spanikařila a nemohla dýchat. Měla sevřený krk. Víte, to bylo před třemi dny. Představte si, že bych neodpověděl v duchu. Protože v duchu jsem nemohl spát. Ale věděl jsem, že se mé tělo potřebuje vyspat. Doslova mě tam přivedl do té situace, proto abych tam mohl být, abych se ujistil, že se nestane nic špatného. Ten zázrak tady je to, jak je možné, že je ten chlap vzhůru. Protože Bůh se chce dotknout té osoby, chce ukázat, že je Bůh. Haleluja! Abychom byli jednotní s tím, co dělá Bůh, musíme být citliví. V našem duchu. Poslední bod. V prvním Korinským 2.9, tento verš pravděpodobně všichni znáte, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Abychom byli připojeni, zůstali připojeni k naší duchovní DNA. Nestraťte svou první lásku. Nestraťte svou první lásku. Skutky Apoštolů 13.22. Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. Davidovi synu Isajovu jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci. Podívejte se, co je zde napsáno. Muž podle mého srdce, který naplní všechnu mou vůli. Můž podle mého srdce, který naplní všechnu mou vůli. Je něco mocného, pokud jde o Davida. Protože když se podíváš na charakter Saula a později i Davida, David měl vlastně David horší, charakter. horší charakter. Proč? Poslal muže do války, aby získal jeho ženu. Na druhou stranu Saul byl katastrofální vůdce. Byl arogatní vůdce. Neposlouchal boží přikázání. Ale David, no, nebyl ideální. David měl vady. David měl opravdu velké vady. Mojí otázkou je, jak Bůh může dále používat takového člověka? Jak? Proč odmítl Saula? Protože Bůh nemůže vystát píchu. Bůh nemůže vystát takové spolehání se na sebe, píchu a aroganci. A David? V padesátém prvním žalmu. 10. desátém verši říká a jedenáctém a dvanáctém Tvoř mi, Bože, čisté srdce, obnovme vnitru pevného ducha, jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zase veselím z tvé spásy, podepřím je duchem oddanosti. On věděl. Věděl. Věděl a znal stav svého srdce. Nikdy nepopíral stav svého srdce. Bible tady říká, že volal k Bohu. Říká, stvoř ve mně srdce čisté. Říká, pane, mé srdce je špinavé, zkažené, je hnusné, je zaměřeno na sebe. Očistí je, pane, očistí otče, očistí mé srdce. Pamatujte si, on je král. Je nejmocnějším člověkem tohoto národa, ale říká, mé srdce je tak skažené, je tak skažené, že ztratím Ducha Svatého, pláče, přičí, Neber ode mne svého svatého ducha. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Víte, co opravdu říká? Nechci být tam, kde jsem. To the beginning, when I first encountered you. ale vráť mě na začátek, když jsem se poprvé spokál, setkal s tebou. Protože jsem ochoten začít od začátku, protože to stojí za to. Ztratit tě to za to nestojí. Nemůžu si dovolit tě ztratit, protože jsi radostí mého spasení. Jsi tlukot mého srdce. Stvoř ve mně srdce čisté. Obnovte svou mysl. Rezonujte s Duchem Svatým. Střešte svá srdce. Střežte svá srdce. Je ve tvém srdci nějaký bůžek? Je něco většího ve tvém srdci než Ježíš? Je ve tvém srdci něco důležitějšího než jeho přítomnost? Protože Bible říká, ti, kteří mají čistá srdce, uvidí Boha. Skloňte hlavy a zavřete oči. Bůh chce. Bůh chce. Začali jsme od jeho příbytku. Dostali jsme úkol. A Vracíme se do svého postavení v Kristu a do našeho příbytku v našem otci. Je to velmi jednoduchý obrázek našeho života tady na zemi. Už to udělal. Tvoje kniha již byla napsána. Všechny tvé úspěchy, to, co děláš, již bylo zaznamenáno. Ten, který tě povede, Duch Svatý, Již byl seslán. Byl ti již poslán. Ten, který tě vede, je již připraven tě vést. Je k dispozici je pouze tobě 24 hodin denně. Jen pro tebe. In any way. Nic, Nic není schopno je odvést jeho pozornost po, jinde. Po prostu, jeho jinde. Nic ho nerozptiluje. Pokaždé, po když ho potřebuješ. Right je On přímo, tam. Tam. Right je přímo tam. Tam. Right je tam. Je přesně tam. Pokaždé, když ho potřebuješ. On je přímo tam. Jeho úkolem je tě podporovat, aby mohl dokončit Boží cíle. Jeho úkolem je odhalit ti Otce. Chtěl bych, abyste pozvedli ruce k Duchu Svatému. Zvedněte teď ruce k Duchu Svatému. Řekněte věc, duchu věc, Svatému. Chci více, pane. Už se nechci rozptilovat. Ale chci vejít do větších hlubin Ducha Svatého. Chci, aby tvá sláva ve mně rostla. Chci, aby tvá přítomnost ve mně rostla. Začněte s ním mluvit. Protože vás chce naplnit větší mírou. Větší mírou. Protože jeho úkolem je to, aby abys nikdy nešel sám. Abys nikdy nešel, nešla sama ale aby ho poznal, poznala. Aby cítil jeho přítomnost. Aby, cítil jeho přítomnost. aby cítil jeho přítomnost. Ví o každé tvé starosti. Je schopen vzít jakýkoliv strach. Jakýkoliv strach. každou sezónu ti zadá nový úkol. Vidím slovo úkol na tobě. Úkol od Boha. Stane se jasnější, jasnější a jasnější nad tebou. Nad tebou. Pan říká, nebojuj, proč bojuješ? Odpočinci. si. Odpočint si v něm. Běháš doprava, doleva, hledáš, klepeš. Ale on říká, "Odpočinci, si, odpočín. Odpočin v mé přítomnosti. Nech mě se pohnout. Má sláva se naplnila. Ať plyne. Ať přetéká. Dobrota. A přízeň Pána. Dveře se otevřou. Dveře se otevřou. Přijde zaopatření. Pan říká: přes to, co je nemožné, přijde moje zaopatření. Použij tě a budeš kanálem požehnání. Požehnání pro mnoho, mnoho, mnoho lidí. Haleluja. Haleluja. Haleluja. Pane, udělej více. Tvé slávy. Tvé slávy. Ve jménu Ježíše. Plyň přetékej. Ať se zvedne, každé závaží, ať plyne, plyň. Vylevej se. Vylevej se. Ve jménu Ježíše. Mocný Bože. mocný Bože, mocný Bože, mocný Bože, tvá přítomnost. Tvá přítomnost. Vstupuješ do slavné chvíle. Někdy říkáš, pane, chybí mi tyhle chvíle. Cítím, že je přehlížím. Ale s Pánem je nikdy nepřehledneš. Protože dnes to je ten den. Říká ti dnes, dávám ti novou mysl. A napíšu své slovo do tvé mysli, mého ducha, do tvého srdce. Budeš zářit v mé slávě. Moje přítomnost tě převezme. Přivedu tě mezi lidi moci. Budeš mým hlasem v tuto hodinu, protože jsem to řekl. Haleluja. Mocný Bože. Mocný Bože. Přídli orla Tě uzdravím. Tě uzdravím. Hlouby tvého srdce tě uzdravím. Budu se dotýkat těch míst, která je třeba obnovit, která je třeba opravit. Udělám, že budeš citý, budeš v bezpečí. Uzdravení. Uzdravení. Dotkni se. Dotkni se. Mocný Bože, dotkni se. Tvoje sláva Tvoje sláva. Vidím slovo moudrost. Moudrost. Bůh ti dá moudrost, aby vyučovala mladé boží cesty. Moudrost. Oheň boží. Počine na tobě, ve jménu Ježíše, dotkni se, ve jménu Ježíše, otče, duše, dej mu duši, pane, Dej mu duši pro celý tento národ, počínaje Varšavou až do koutu této země. Ať přivedají učedníky celé země, kteří otřesou jádrem této země. Dotkni se. Dotkni se. To je budoucnost, Otče. Budoucnost Polska. To jsou ti, pane, do kterých vložíš svůj oheň, svou slavu. Ponesou pochodně. Nejen pastor Jakub, nejen budou dalším pokolením, které otřese tímto národem. Tvoje sláva. Dotkni se, Otče. Dotýkej se, Otče. Čerstvý oheň. Čerstvý oheň. Čerstvý oheň, pane. Otče, děkujeme Ti. Duchu Svatý, dnes Tě žádáme, než skončíme. Víme, že stojíme u brán největšího vylití Ducha Svatého. Prosíme Tě, Vylí svou, vylí svou přítomnost svou na tuto církev. Vylí svou přítomnost vylí svou uvnitř nás. nás. Jsme, Jsme připraveni. Více, pane Ježíši, bez tebe to nepůjde, ale s tebou. Všechny, všechny věci všechny jsou, všechny možné. jsou možné. Zdejme Ježíši, Ježíši slavu. Ještě. Ještě. On. Ještě. ještě jednou. Haleluja. Češť, nazývám se Jakub Kamiňský.